Panic în ora lui Claus Iohannis, mesuri fere precedent după tentativa de furtă a unui avion, s-a întâmplat în ziua unor zboruri NATO. Prefectul de Sibiu, Adela Muntean, a cerut, miercuri, mesuri sporite de securitate la aeroportul Sibiu, după ce două persoane au sărit gardul sublinierei au încercat să fure oma sublinierei în Planul era însă unul sub i mai nebunesc. Bărbatul voia să fure, de fapt, un avion, cu care se fug în Germania, conform turnul sfatului Ro. iana a amintit de summitul Consiliului European de la Sibiu din 2019, când zeci de delegați se vor fi în ora subliniere, iar securitatea este extrem de importantă. Un bărbat subliniere și un minor de 12 ani au sărit gardul aeroportului internațional din Sibiu. În 22 martie, profitând de faptul ce nu mergeau senzorii de alertare subliniere, i-au pornit o sub subliniere inutilitar aflat pe pist, cu scopul de a fura, în timp ce o aeronav se afla pe pist pentru alimentare subliniere, chiar în ziua în care de pe acest aeroport s-au efectuat zboruri militare cu oficiali NATO. Ceea ce este considerat un incident foarte grav de securitate, a precizat, pentru Ager o sursă oficial. Prefectul de Sibiu, Adela Muntean, a cerut, miercuri, în cadrul subliniere din cei colegiului prefectural, mesuri sporite de securitate la aeroportul Sibiu. La subliniere din C a participat sublinierei vicepresubliniere din Teleconsiliului Judecean Sibin, Marcel Luca, iar prefectul i s-a adresat lui, având în vedere ce aeroportul este în subordine a C.J. Sibin. Mintea mea este să transmiteci mai departe sublinierei Consiliului Judecian să avem un pic grijă pe partea de securitate în ceea ce privește subliniere de aeroportul Sibiu. Mă refer cu precădere la partea de logistic specific siguranței în contextul în care vine summit Mă refer la incidentul cu cei care au sărit gardul subliniat. Liniere, i-au luat masu Verog NAS! Vă rog frumos! În condițiile în care vor fi delegați sublinierei subliniere timp bine ce va fi. Nu este suficient ca structurile maiului să fie mâini subliniere i picioare. În subliniere vor face treaba, dar încercați să redirecționați la nivel de management sau la nivel de alocare a sumelor de bani subliniere. Dotarea specifică a gardurilor, a camerelor de luat vederi ca să nu se mai întâmple, a spus adela Reprezentanții aeroportului Sibin au precizat ce incidentul a avut loc în luna martie, iar cele două persoane au fost sesizate de echipele aeroportului. Două persoane. Un adult sub linieră, un minor, au escaladat gardul de protecție al aeroportului, în apropierea remizei de pompieri, petrunzând neautorizat în perimetrul aeroportului. Cele două persoane au încercat să sustrag un autovehicul, proprietatea aeroportului. Însă au fost surprinși sub de cetre personalul aeroportuar care a gestionat situația conform procedurilor. Precizme faptul ce persoanele nu au ajuns în proximitatea aeronavelor, a declarat Alexandra Pecurar, purtor de cuvânt al Aeroportului internațional Sibiu. Cei doi au fost predați poliției transporturi pentru cerceturi. Incidentul a fost raportat sub linierei Autorității Aeronautice Civile Române, autoritate care are în competent securitatea aviației civile. Municipiul Sibiu-Vagezdui în 2019 Consiliul European Informal Sumitul subliniere filor de stat sau de guvern. Potrivit datelor oficiale, la summit sunt a subliniere teptaci 27 de lideri europeni subliniere I 36 de delegații oficiale. Se va vorbi în 24 de limbi, vor fi 400 de invitați de rang înalt sublinierei, 800 de jurnale sublinierei. În 13 septembrie 2017 Pre-subliniere din europene, ce, Jean-Claude Juncker, a anuncat ce subliniere fi de stat sublinierei de guverne ai statelor membre UE se vor întâlni la Sibiu după ce Marea Britanie perese subliniere pe blocul european, pentru a trasa calea Uniunii cu 27 de state membre. Propunerea a fost făcut de ce subliniere refluce în discursul său despre starea Uniunii, conform Newsrop.